У Хмельницькій гімназії номер один імені Красицького втретє за два роки дистанційне навчання. Вчитель української мови і літератури Володимир Корнічук каже, біля монітора проводить від 8 до 12 годин в день і був змушений вже вдягати окуляри, бо перенапружує зір. І не тільки цей вчитель, говорить директор Святослав Ратушняк. Теж проблема стосується і дітей, а якщо ми сьогодні будемо говорити про санітарні вимоги, то зрозуміло, що тут порушується і порушується не один раз. Не всі учні на дистанційному уроці вмикають відеокамери. Вчитель говорить, не може до цього звикнути. Коли вчитель в класі, я бачу дитину, я очі її бачу, що дитина знає, чого вона не знає, де потрібно щось підкорегувати. Вчитель запитує гімназистів, яка форма навчання їм більше до вподоби – очна чи дистанційна. Майже всі старшокласники обирають навчання онлайн. Мені більше подобається, все ж таки, дистанційне навчання. Мені здається, що дистанційне навчання більш сплановане. Учитель говорить, дистанційне навчання підходить не кожній дитині. Вона собі може дозволити там трохи недовчити, недопрацювати, недописати, і в результаті чого рівень знань на порядок є нижчий. Дистанційне навчання не замінить живого спілкування вчителя школярами, вважає вчитель фізики Шепетівської школи-гімназії Сергій Омелянчук. Тому що ну, є якийсь взаємозв'язок з учнями і набагато краще засвоюється знання. Колишня учениця Шепетівської другої школи Наталія Рула так не вважає. Дівчина перейшла в онлайн-школу зі звичайною і каже, таке навчання їй більше підходить. Ти можеш в будь-якому місці, в будь-якій точці світу навіть робити свої завдання, уроки проходити, це зручно. Та розповідає, що саме її не влаштовувала в звичайній школі. Багато дітей зривають уроки, і ти сидиш вже шостий урок. Це вже хочеш додому їсти, спати, там кричать на того учня. Половину уроку нікуди пройшов. В онлайн-школі, каже Наталя, можна вчитися в будь-який час доби. Мама Наталі Світлана говорить, її донька – творча особистість, мистецтво приділяє багато часу, тому гнучки, графік навчання – це для неї. Вона організована, дисциплінована і вона вміє планувати. Хвилювало трошечки те, що десь зранку довше спить і тому так довго засиджується. Але зараз дуже багато мистецької роботи, закінчує художню школу, доробляє роботи, пише музику, і я так спостерігаю, що більше під вечір натхнення приходить. Майбутнє за онлайн-навчанням, вважає спеціаліст департаменту освіти облдержадміністрації Дмитро Карвацький. Людство постійно розвивається і ми йдемо в правильному напрямку, тому що ну, майбутнє за онлайн. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.